وصدرا مرحبا بكم في فيديو جديد السكريبت اللي هربان بزاف الدراري سكريبت حذف الابلاغات و بلاك ليست فقط تابع معي خطوه بخطوه لان الامر او طريقه التركيب تستحق التركيز لهذا سنبدا صوب الموضوع راح تحمل السكريبت من الوصف رابطه بالوصف و بأول تعليق ثم راح تضغط عليه ثم استخراج هنا ثم راح تضغط على هذه الثلاث نقاط شفتوها هذه الثلاث نقاط هون settings أو الإعدادات ثم file list ثم تضغط على هذه show hidden files تضغط عليها هكذا ثم ترجع تذهب إلى ذاكرة الهاتف سيظهر معك هذه الملفات ابحث عليهم في هنا في ذاكرة الهاتف سيظهر معك ثم راح ترجع إلى recharge او download ثم راح تدخل على هذا الملف تنسخ هذا الملف هكذا كوب ثم تذهب الى تاتا سطوك راح تلقاها في هذه الملفات ثم تضغط كولي اللصق، لصق ثم ترجع الى الملف الثاني اللي هو هذا تعمل نسخ ثم تذهب ايضا الى الداتا تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم راح تتعلم راح, راح تتعلم ان تذهب الى ذاكره الهاتف وتبحث على ريستورونس هذا نفس الاسم ابحث عليه هنا راح تجيب اوكي نفس الاسم تدخل عليه راح تجد كونفيغ بعض الملفات هنا اربعه او سته انت اللي راح تفعله وراح تضغط على كون ثم راح يحمل وحده اوكي شباب هذه هي كانت الطريقه فلا تنسى لايك واشتراك هذه الطريقه ستحدث الابلاغات وال بلاك ليست ثم اتمنى ان تكون تابعت الفيديو كله لكي تفهم الطريقه لان شويه صعبه على الناس اللي ما يعرفوا لهذا الطريق جيدا فاتمنى ان يعجبكم الفيديو السكريبت نلتقي في فيديو جديد سكريبت الجديد الذي سيكون ان شاء الله على على فيكس لاج او سكريبت اخر المهم أنتم انتظروا الجديد ولا تنسوا للايك واشتراك مع السلامه